Соціальна працівниця Анжеліка Гончаренко опікується 11 літніми людьми віком від 82 до 95 років у трьох селах, що знаходяться в Новотавричівському старостинському окрузі Комишоваської громади. Що я їм допомагаю? Кому кушать варю, кому просто приготовляю продукти, вони самі готують, виношу сміття, посуд мию, прибираю, вбираю на городах, садочках. Водички занести, скупитися продукти, медикаменти, комунальні послуги. Ну, може, кого треба супроводити в больницю. Там Кому в сільсовіті якусь справку принести, там субсидію оформити. Ну, і так і психологічна підтримка. З усіма треба бесідувати. Допомогай вам, Анжела, все добре? Добре. Молодець. Вона молодець. Хороша жінка. А багато вас таких, правильно? Подивися. Я от Дуже, дуже хороша жінка. І дуже, дуже. півдругий раз помиє. Ну, що, що приходиться. Що я не доробила, вона робить. Підопічні Анжеліки живуть у Новотовариchitzському вільному Юленівці. Раніше з одного села до іншого соцпрацівниця їздила маршруткою чи попутками. Нині ж маршруту понад 20 км долає на триколісному електровелосипеді, котрий отримала від волонтера. Набагато полегше. Чи мені маршрутками добиратися і нести сумки, продукти бабушкам. Чи мені на велосипед сіла і поїхала з одного села в друге. Не знаю, класно. Ви отримали перші. Є ще зараз ваші колеги, велосипеди отримують ще шість. Це трехколісний велосипед. Для соцпрацівників, які забезпечують допомогу для одиноких та лежачих, такий тролісний електроавтомобіль. У нас на сьогоднішній день 2, ну, общий маршрут 25 кілометрів. кілометрів. Це у нас Новотавричівське, вільне, там три бабушки і Олені, там це троє. І так вона до цього на кінцях їхала маршруткою, не розповідала, да, ждала там то, з кимось під'їхати, то я і підвозив. В принципі, на даний час вона каже, що я тут по роботу кажу я там, у Новотоврийську, поїду, кажу, вільне поїду за принципом нам їзди дуже сподобалось. Олена Пода, Максим Савчук. Суспільне Новини Запоріжжя.